Ти так багато знаєш про війну і не помиті берці після бою, лягає пережити все вино, лягає пережити все вино і спогади, що ходять за тобою. Куди ти їдеш, як ти помарніє, які слова могли б тебе підняти? Від імені батьків, і матері, від імені батьків, і матерів, я тихо умов, дякую солдати, від імені батьків і матерів від імені батьків і матері, я тихо умов, дякую солдатам. Ти втратив голос, як підбитий птах вже не такі вертаєшся додому і снять. Неволошки у полях, існіться на волошки у полях хате. Що не розкажеш ти нікому. Існіться на волошки у полях, існіться на волошки у полях хате. Що не розкажеш ти нікому. Це той момент, коли немає слів. І почуття ніяк не передати. Матері, від імені дітей і матері Я тихо мовлю, дякую, солдати Від імені дітей і матері Від імені дітей і матері Я тихо мовлю, дякую, солдати Хтось одягне медалі золоті А хтось в окопі месле в камуфляжі І серце Дотулившись до землі, і серцем дотулившись до землі не визнаним, людьми навіки ляж, і серцем дотулившись до землі, і серцем дотулившись до землі не визна, людьми навіки ляж. Ти живий, співатимеш пісні. За тих, хто вже не може заспівати. Ти і мені друшили, матері, від і мені батьків і матері, від я тихомой, дякую, солдати. Ти і мені друшили, матері. Від, від і мені батьків і матерів, я тихоною, дякую, солдати. Я тихо мовлю, дякую, солдате Я тихо мовлю, дякую, солдате